Пане Володимире, по бахмутському напрямку, будь ласка, кілька слів нам розкажіть, яка ситуація станом на сьогодні, що в нас з обороною? Героям слава, добрий день студія, добрий день телеглядачі. Ну, власне, четверта бригада Національної гвардії Рубіж продовжує виконувати свої задачі, місно тримає оборону. За останні кілька днів почастішали випадки, коли ворог пробує штурмувати, просуватися. Тобто, частіше, ніж зазвичай, скажімо так. Після якоїсь такого відносного затища знову почастішали ці спроби. А на яких напрямках? На південній околиці від Бахмута і північній околиці від Бахмута, ну, зокрема, доволі напружена, ну, в принципі, ситуація навколо Бахмута і в самому місті euh, близька до пекла на землі, але... Ситуація вот, от на північному фланзі від Бахмута дуже близька до критичної, хоча там наші військи з бронесилами э, тримають кожен метр нашої землі, тобто без, ну, э, и делают і роблять для окупанта дуже дорогим просування за на кожен метр, тому що, ну, несуть втрати величезні-величезні. Те, що я можу сказать по напрямку нашої бригади, декілька днів назад пробували там масований штурм робити одної маленької ділянки, але масований штурм, але но знову ж таки були відбиті ворог поніс майже там ну, 50-80 відсотків прату своїх штурмових загонах і змушений був відступити тобто добре отримав добро війсіч отримав і така ситуація в принципі в самому місті лінія без зіткнення фактично без змін тому відносно стабілізована лінія а, надійно тримають наші побратими зі Збройних сил України не хочу казати бригаду але знову ж таки це теж дуже такі фахові ідейні бригади напрям траси Костянтинівка-Бахмут в районі Іванівського в районі там ступочки те що тощо це все надійно тримається захищена ворог не перерізав трасу от да от дитя хотів власне дізнатись пере... про цю трасу з Бахмута яка веде на Костянтинівку а чи є можливість нашим військам зараз там пересуватися? наскільки далеко ворог від цієї траси і взагалі от деталі те що вам відомо я б не рекомендував пересуватися по цій трасі адже вона все ж таки лежить під вогневим контролем, хоча саму трасу контролюють українські війська. Тобто вона надійно захищена. І більше того, всі спроби ворога тижні два назад, три назад просунутися в бік цієї траси, зазнали поразки. І більше того, на деяких напрямках ворога навіть відкинули, від Іфанівського. зокрема. Зараз ворог більше переключився на ділянку траси Слов'янськ-Бахло. Там ага. насправді... Ну, дуже-дуже-дуже напружено, Красного Ра, що ми знаємо, оце от, там суцільне пекло, і тому треба максимальна підтримка нашим побратимам, які там стоять, із Збройних сил України. А Іванівське, від якого відкинули ворога, це, якщо я не помиляюсь, воно безпосередньо прямо десь на цій трасі знаходиться, так? Від, так, від Бахмута? Воно на південному заході, на півдні від самого міста. Ну, як відкинуло? На деяких позиціях відкинули ворог від, ворога від цього населеного пункту. Тому, ну, знову ж таки, кажу, сама лінія боєзвітлення без критичних змін. Більше того, ну, всі підрозділи, які стоять, там, де можуть, намагаються контратакувати, намагаються знаходити цілі, як мінімум, уражати, знищувати до повного знищення всіх опорних пунктів ворога. Там, де можуть, там контрнаступають і і боруть в полон, тому ну, там, скажімо так, збройні сили б'ються як леви і роблять все-все можливе. А хто от в полон зараз найбільше трапляється? Якщо раніше ну, говорилося більше про вагнерівців, потім а, говорилися про там, певну, певних спеців, ну, яких теж вже невідома їх доля. Чи є зараз знову мобілізовані? Кого ви найбільше зустрічаєте? Ну, те, що ми можемо говорити на напрямку, де стоїть четверта бригада Національної гвардії Рубіж, це спочатку були вагнерати, спочатку листопада і до кінця, там, до середини січня. Зараз так само вони продовжують використовувати вагнерів, але в меншій кількості, тому що їх майже не залишив. Єдине що залишки Вагнерів ніхто не збирається відпускати на волю, їх просто збираються далі утилізувати, как-то каже, повністю утилізувати. зараз там на певний час на, на, на нашому напрямку на перебувала російська десантура. Це mm -hmm. бригади, які Відновлені після поразки під Харсоном, під Харковом, розбиті, їх відновили новим, новим мобілізованими. їх навчили маршрувати, навчили уставу і по їхнім дії дали якусь техніку зі складів глибокого зберігання, яка понесла відповідно втрати. І, наскільки я знаю, тижні два-три назад їх відвели... Ну, десь на лінію 50 кілометрів від фронту на перезлагодження перенотку на відновлення і завели якихось регулярів ну звичайні регулярні якісь війська теж так само на швидкоруч відновленість ті війська які хотіли використовувати в принципі у цьому восняному наступі тобто зараз Ворог сам себе загнав в певну лавушку, тому що замість змушені Вагнер не виконав задачу, не взяв місто до нового року. Зганьбили на весь світ, і тепер мінбирство Росії змушена. Оці от резерви, оці от авангарди, оці от регулярні сили, які вони хотіли зробити. Оцей 300-500 тисяч наступ на посі лінії фронту України. Зараз вони змушені спалювати на ділянці від Креміної, закінчив вугледаром. Ми бачимо, як роз розгромили 155-ту бригаду морської піхоти, і під Бахмутом зараз продовжують розгромити регулярні війська, які, які хотіли використати для цього наступу. Mm -hmm. Тому, в принципі, і вони не можуть підступити, тому що якщо вони зараз зменшать тиск на Бахмут, це буде, ну щоб, там знаєте, чергова ганьба, чергова поразка ворога. Тому в принципі вони зараз спалюють і ті, хто зараз тримають Бахмут, ті збройні сили, ті бригади і національна гвардія, які тримають зараз місто і коли міста, це є ті герої, які в принципі знищують і борються з цією загрозою весняного широкомасштабного наступу окупанта.